מי ינצח במשחק מים כשיש בה הרימה ההתחלתית 10 אבנים? והכלל הוא שכל שחקן יכול לקחת בתורו אמן אחת או שתי אבנים או שלוש, אבל לא יותר. בשביל לענות על השאלה הזו נעזר בטבלה. לפי הטבלה כשיש הרימה של 10 אבנים יכול לשחקן הבא לנצח אם הוא שחקן חכם. אבל איך? מה כדאי לו לעשות? אנחנו מציעים את ההצעה הבא. ידאי להוריד מספר אבנים כדי להגיע למצב ההפסד הקרוב. מצב ההפסד הקרוב הוא בעמודה 8, ולכן השחקן שמתחיל ייקח 2 אבנים. כעת נותרנו עם של 8 אבנים לשחקן הבא, אך אין מהלך מנצח. וכל מה שיעשה יוביל בסוף להפסד. נניח שהוא אבן אחר. זה מייצר מצב ניצחון עבור השחקן הבא, שזה השחקן שהתחיל במשחק. נראה מה הוא צריך לעשות. השחקן שהסתכם במשחק מסתכל על הטבלה ושוב מנסה להגיע למשבצת הבאה שבה מצב פסד. במקרה זה זה קורה בעמודה 4, כלומר הוא צריך לדאוג שישארו בערימה 4 עבדים בדבן. כדי להגיע למצב זה, הוא לוקח שלוש אבנים ואכן מעמיד את יריבו שהוא עכשיו הוא שחקן הבא במצב הפסד ארבע אבנים משורות בעלימה ומה שלא יעשה אז כבר מאוחר מדי והוא יפסיד את המשחק וזה כבר אתם יכולים לראות לבד אם הוא לוקח שתי אבנים זה עדיין לייצר מצב ניצחון עבור השחקן הבא שזה השחקן שהתחיל במשחק הוא עדיין מכוון להגיע למצב בעמודה 4, ולדאוג שישארו בערימה 4 אבנים גלבד. הוא לוקח שתי אבנים ושוב מעמיד את יריבו במצב יפסד. 4 אבנים ישרות בערימה, ומה שלא יעשה, יפסיד. ואם לוקח 3 אבנים, במספר, צריך לקחת רק אבן 1, כדי להגיע למשבצת 4, המבטיח הפסד ליריבו. שכח יב להפסיד